Доброго дня, мене звати Юрій, вітаю вас на каналі компанії Мебліхіт. У цьому відео ми розглянемо подушку Bliss M виробника нового. Ця подушка є середнього розміру M, розмір цієї подушки становить 59 см по ширині та 43 см по довжині. Висота подушки становить 10 см. А зараз ми з вами детальніше ознайомимося з властивостями даної подушки. Чехол цієї подушки є виготовлений з приємного трикотажного полотна. Чехол з'ємний, на блискавці, що є зручним для пран'я. Основою цієї подушки є високоеластичний латексоподібний пінополігорітан, який здатний відновлювати свою початкову форму після зняття навантаження. Завдяки своїй винятковій м'ягкості та еластичності ця подушка знімає навантаження з шиї під час сну.